Cháute. My v Pizzaseo používame niekoľko aplikácií a nástrojov, ktoré nám uľahčujú prácu. Jedným z nich je aj AHREFS. Tento nástroj používame pri monitorovaní spätných odkazov, analýze kľúčových slov, monitorovaní konkurencie a ďalších činnostiach. Práve o tomto nástroji som napísal článok, v ktorom sa dozviete, ktoré funkcie z tohto nástroja sa oplatí používať. Moje meno je Peterontko a v Pizzaseo pracujem ako SEO špecialista.